a Genki Regős József barlangi kutatásvezető. Köszöntök mindenkit! A régészetről nagyon sokan gondolják, hogy néhány megszállott embernek a szórakozása, pedig azt hiszem, hogy legpontosabban talán Winston Churchill fogalmazta meg, hogy mi a jelentőség a régészetnek, amikor azt mondta, hogy minél távolabb látunk vissza a múltba, annál pontosabban látjuk a jövőt. De sapán, még sokat jártunk irándulni már egész kicsi koromban és a szüleim elmondása alapján egész jól eltájékozottam már három évesen is az erdőbe, tehát valahogy a vérembe is lehet valamennyire ez a vonzalom. Aztán a tínédzser korban az ember elkezd a kalandosabb dolgok iránt vonzódni, és így kerültem a barlangokkal kapcsolatba. Regős József szakértelemmel teli és vidám természetű ember. Nevét szinte mindenki ismeri barlangász régész körökben. Az érdekes az, hogy ugye nem szakmám. Tehát én régészetet nem végeztem, bár csodálatos megbízásaim voltak ilyen területen. Én büszkén mondom, hogy géplakatos a végzettségem. Ha valakinek nagyon látom a fintort az arcán, akkor hozzá szoktam tenni, hogy hát Otto is géplakatos volt. Úgyhogy erre csak büszke lehet az ember. József a fővárosból költözött a bügbe. Szerinte ez itt a világ közepe. Valahogy a 70-es évek elején sodródtam át ide a bügbe, mert mi aktelek környékén kezdtünk el kutatni, amikor már barlangkutatással kezdtem foglalkozni. Azóta pedig már otthona ez a vidék, úgy ismeri, mint a tenyerét. A bázis a Szilvásváradon van. Birodalma az Archeopark, amely egy tudományos műhely és egy élménypark ötvözete. Itt felnőttek gyerekek egyaránt örömmel vetik bele magukat az őskor rejtelmeibe. A természet, a régészet és a barlangok mellett József a pipa kultúra megszállottja. A pipa az önmagában egy egy szertartás. Pipázni nem lehet úgy, hogy az ember így futtában töm és futtában szív, de igazából ugye a pipázásnak ez a lényege. Tulajdonképpen az élet összesűrítve, mert ugye először tömjük, aztán szívjuk, közben azért élvezzük is természetesen, és a végén marad egy csipet hamu, tehát nagyjából egyből áll az élet. A régészeti ásatásokon, különösen az őskőkori ásatásokon egy külső szemlélő csak azt látja, hogy kövek, csontok és elszínesedett talajrétegek kerülnek elő. Ez nekik nem mond semmit, de ha valaki ért a kövek nyelvén, akkor az nagyon sok kérdésre válasz kap. Szia Józska! Hogy vagy? Én, Én kis van. Most éppen a Szilvásváradi Orbánházban járunk, amelyben a vidék ős-történeti múltja is megelevenedik, köszönhetően Regős József munkájának és szenvedélyének. A kiállítótér tel is tele régészeti anyagokkal, de melyik köztük a szakértő kedvence? Mindegyik, de azért van például ugye a Szilvásváradi legrégebbi kőeszköze, ami az első vitrínben látható, ami 200 ezer évnél biztos, hogy régebbi. A leletet maga József találta kutyasétáltatás közben. Az embernek a szeme rááll egy idő után ezekre, és ugye más csak félre rúgta volna a kis kavicsot szerintem, de persze az ember rögtön kiszúrja, hogy a valami miatt a forma, vagy a, az anyag, vagy valami nem illik oda. József nem csak elmeséli, hanem szívesen be is mutatja, hogyan készíthette az ősember egyik-másik eszközét. Ilyenkor fényderülhet arra is, amit rosszul tanítanak a történelemkönyvek. Például, hogy az ősember két kovakő összeütésével tüzet tud gyújtani. Szikrázik, csak ez nagyon gyenge ez a szikra. A másik módszer, ha mondjuk a kovakővel acélt próbálunk, tehát ez a... Ez a módszer, ez nagyon alkalmas lenne. Kovakővel és acéllel sok száz éven keresztül gyújtottak tüzet. Én a gyerekeket megszoktam kérdezni, hogy hát ez ilyen szürke színű acél, de milyen színű volt az ősembernek az acélja? Ugye ez a beúratos kérdés ilyenkor, mert hát természetesen az ősembernek nem volt acélja. Úgyhogy ezzel a módszerrel biztos, hogy az ősember nem gyújtott tüzet. Ezzel szemben fája az volt, ugye készítette egy íjat, és ezzel a módszerrel Ugye viszonylag gyorsan meg lehet füstöltetni az orsót, és egy olyan két-három perces dörzsölés után pedig már tüzet is lehet csinálni. Mindezt tulajdonképpen a kísérleti tudománya Az ördög a részletekben rejlik. A Mindenki Akadémiája színpadán Regős József és előadásának címe Kísérleti Régészet. A régészetről nagyon sok embernek a hollywoodi filmekből van fogalma, pedig a régészet nem arról szól, a régésznek a szerszáma nem az ostor és a pisztoly, mint ahogy ezt sokszor látni szoktuk, sokkal inkább az ecset és a spakli. És a régészeten belül még egy különleges ága a régészetnek, a kísérleti régészet. Képeken láthatjuk, hogy a régész, amikor feltár valamit, csak töredékét találja meg annak a, az anyagnak, ami az ősember idejébe lehetett. Tehát, ha az eszközeire nézünk, gondolhatunk rá, hogy rengeteg szerves anyagból készült eszközt használt, ami nem marad ránk a Földbe, ezek mind elbomlanak. A kísérleti régészet az az egyik segítője a régésznek, amikor a régész feltárt valamilyen eszközt, elgondolja, hogy azt hogy használták, a kísérleti régészet ezt megpróbálja megvalósítani és elkészíteni. Ezen a feltáráson, amit most látunk, Miskolcon az avason történt ez a régészeti feltárás. Magyarország eddigi legnagyobb őskőkori ásatásáról van szó, egy világszenzációt sikerült feltárni, egy olyan bányát, amiből kettő van még a világon, a Miskolcink kívül, egy Izraelbe és egy Egyiptomba, 70 ezer éves kovakőbányáról beszélünk, tehát a neandervölgyi emberek bányázták itt a kovakövet, és amikor a feltárások folytatottak, kiderült, hogy bizonyos kövek nem természetes színükben láthatók. És a képeken jól látható, hogy elszínesedett régészeti leletek kerülnek elő. A baloldali képnek a jobb szélén régészeti leletek vannak, a régészeti leletek között vannak sárgás színűek, amik a természetes kőzetnek a színei, illetve egészen bordóra színezedett régészeti leletek is voltak, és ezt a régészek elképzelése szerint csak hőkezelése érhették el. A Miskolci bányának az egyik különlegessége, hogy 70 ezer évvel ezelőtt már a követ, ami a szerszámnak a nyersanyaga volt, a kovakövet már hőkezelték. De ezt bizonyítani is kellett. Erre folytattunk egy kísérletet a Miskolci Egyetemen. A baloldali képen látható, hogy kis nyers kovakő darabokat kemencébe elkezdtünk melegíteni. És 50 fokonként emelt hőmérséklettel néztük, hogy hogy színeződnek el. A legfelsőnél látható, hogy olyan bordó színű, már, mint a régészeti leletek között is, amilyen milyen bordó színű leletek kerültek elő. Na most ez önmagában még nem bizonyíték, de ezt megpróbáltuk lemodelezni, hogy vajon az ősember az ő módszereivel készíthetett de ilyen hőkezelést, terepen, terepi körülmények között. És akkor egy olyan kovakő felszínen, ahol nem volt, nem volt semmilyen lelet, ott tüzet raktunk, 24 óráig tüzeltünk rajta, 24 óra után, 12 órán keresztül hagytuk visszahűlni, és ott a jobboldali képen látható, hogy a kibontás után ugyanúgy elszínesedtek azok a kövek, amik a régészeti leletek között is láthatóak voltak. Ez az első lépés volt, hogy hőkezelést bebizonyítottuk, hogy tudott az ősember tűzzel hőt kezelni. De vajon tudott-e bányászni? Ezt szintén ledokumentáltuk, és ez is a kísérleti régészetnek a része, amikor ma élő emberek őskori szerszámokkal megpróbálnak olyan bányászati tevékenységet végezni, amihez az ősember is hozzájuthatott. Tehát csákánnyal. Ásobottal és egyéb ilyen kezdetleges szerszámokkal ugyanúgy fel tudtuk tárni a kovapadot, mint ahogy az ősember is csinálhatta. Viszont van még egy része a dolognak, az ősembernek lakni is kellett. Hát Magyarországon azt hiszem, hogy a bükkhegység egy olyan különleges hely, ahol nagyon sok barlang található, és nagyon sok barlangba elő is került az ősembernek a nyoma. Ezt is lemodeleztük. Nagyon régen a kezdeti időszakban külszíni telepeken laktak az ősemberek. A bükkbe a legrégebbi barlangba talált nyomok 130 ezer évesek. 130 ezer évtől kezdve kezdik el a barlangot lakni, de pontosan csak feltevések voltak arról, hogy a barlangnak melyik részét használták leginkább. Ezzel a kis berendezett barlanggal ezt is próbáltuk lemodelezni, hogy vajon hogy lehetett használni a barlangot, amiből aztán kiderült, hogy a napi élet az nem annyira bent a barlangba folyt, mert ott a fényviszonyok egy kicsit gyengébbek voltak természetesen, nem nagyon volt még lámpájuk és ezért a barlang előtt, ahol még sütött a nap, ott folyt a napi tevékenység, tehát az állatok nyúzása, a feldarabolása, az eszközök készítése, a tűz természetesen a barlang előtt éget, nem bent a barlangba, és így a, a kis kunyhócska, ami látható a fiúknak a háta mögött, az inkább csak egy kis alvóhely lehetett, tehát azért mentek be elsősorban a barlangba, illetve a barlangnak a legbelső részét, az pedig feltehetően ilyen szent helyként, talán áldozóhelyként vagy házioltárként használhatnák. Az barlang Barlangból jól lehet látni, hogy a barlang legfelső zugába van egy hatalmas nagy kő, aminek viszintes a teteje, jól el tudjuk képzelni, hogy ott mutatták be az áldozatokat, és a kő mögötti hasadékba vértes László annak idején három barlangi medve koponyát tárt fel, amik egymásra helyezve, tehát szertartásosan elhelyezve voltak. Ez is azt bizonyítja, hogy ott talán a a házi oltár, ha úgy tetszik, a, szent, a barlangnak a szent helye lehetett, és ezt sikerült lemodelezni. Berendeztünk egy barlangot, téli körülmények között ráadásul, mínusz 10 fok volt, az egyik ősemberünk kint is aludt ebben a barlangban, szőrökbe takarózva, és abszolút nem fázott, tehát nem volt semmi baja, úgyhogy minden további nélkül az ősember is kibírhatta a jégkornak az ordi idejét ezekkel a kezdetleges dolgokkal, és persze utána a, egy napig folyt a tevékenység a barlan körül, teljesen őskori formában. Az a vaddisznó, amit ott lehet látni a képen, az az erdészettől kapott vaddisznó volt, előző nap lőtték ki, tehát még friss volt. Magát a vaddisznót köpengével nyúzták meg, köpengével darabolták, és úgy sütötték meg, tehát teljesen az ősemberhez hasonló módon készült az egész. Én annak idején történemből még úgy tanultam, hogy az őskőkor és a, az újkőkor közötti átmeneti kőkort, vagy középső kőkornak is szokták nevezni, ezt az időszakot, ezt a Kárpát-medence úgy viselte át, hogy a jégkori elmentek, és ezért az emberek is elmentek, tehát kihalt a Kárpát-medence. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz. Kertész Robert barátunk volt, aki feltárásokat végzett ezzel, kapcsolatban, és ma már több mint 200-250 lelőhelyet ismerünk a bükk alján, alján, mert azért hitték azt, hogy kihaltak, mert a barlangokból elmentek. Akkor már nem barlangba éltek ebbe az időszakban, hanem ilyen sátrakat készítettek. A baloldali képen látható az a feltárás, amit Robert készített, Jásztelek határába. Hát mi marad egy sátorból tízezer év alatt az emberre? Sajnos nem sok de mivel elég precíz volt a régészeti feltárás, ezért pontosan kirajzolódott az elszíneződött talajrétegekbe, hogy hol álltak a cölöpök, hol volt a tűzrakóhely, a cölöpök szögéből meg lehetett állapítani, hogy milyen hosszú oszlopokat használtak, és így lehetett rekonstruálni a sátrat. A középső képen a régészek által elkészített sátor váza látható, amivel mi nem teljesen értettünk egyet, és ezért elkészítettük, gyakorlatban is a sátrat, a Szilvásváradi Archeoparkban látható ez a sátor, teljesen az oszlopelosztás, oszlophoz ez mind megegyezik azzal, amit a régészeti feltárással meg tudtak mutatni nekünk, és a két dologban, amivel nem értettünk egyet, azt utána a régésszel leegyeztettük a helyszínen, amikor elkészült a sátor, és nekünk adott igazat, hát a gyakorlat sokszor ezt korrigálja, tehát amit elméletbe elképzelnek, a kísérleti régészetnek éppen ez a szerepe, hogy a gyakorlatban megpróbálja alkalmazni, és ha az működik, akkor lehetett úgy is, ha nem működik, akkor természetesen korrigálni kell az elméletet. A sátor burkolóanyagáról ugye nem tudunk semmit, ezért mi is többféle burkolóanyaggal burkoltuk. A bőr az egyik, ami nyilván rendelkezésükre állt elég nagy mennyiségbe. Alatta a füvet használjuk, ilyen hosszúszálú füvet. Az a fű, ami most a sátron látszik, itt még csak három éves, de ma már hatodik éve van ott a fű, és teljesen bírja az időjárásnak a, a a viszontagságait el tudja viselni, télen-nyáron így van kint a sátor, tehát bírja a rossz időt, tehát lehetett ez is a burkolanyag, illetve lehetett még a nád adott esetben, partokon, ugye nádat is tudtak szedni, azzal is tudták burkolni ezeket a sátrakat. Az parkot, amit említettem, Szilvásváradon, azt egy kicsit a kísérleti régezetre építettük, de azért úgy, hogy a gyerekeknek is tudjunk ezzel nyújtani valamit, tehát egy kicsit a pedagógia is benne van. A, a régészeti feltárás gyakorlása a jobboldali képen ugye a kiinduló pontja annak, hogy egy kicsit türelemre tanítsuk a fiatalokat, amikor ecsettel és paklival csontokat és cserepeket tárnak fel a régészeti szelvénybe, illetve itt ki tudják nálunk próbálni a tűzgyújtást, kőpattintást őrlést, őrlőkövön, tehát ilyen egészen kezdetleges dolgokat, ezt mind meg tudják érezni, meg tudják tapintani, meg tudják próbálni, és nagyon sok olyan történelem tanárunk van, akik visszajárók hozzánk, és mindig hozzák az ötödik eseket, ők tanulják az őskort, és nagyon örülnek annak, hogy a történelmet nem csak a könyvből kell a gyereknek megtanulni, hanem egy kicsit kézbe is tudja fogni. Ugye Szilvásváradra azért tettük az Arhelya Parkot, mert Szilvásvárad környéke régészeti szempontból is egy rendkívül különleges hely. A legismertebb ősemberbarlangunk, talán az Istálos Köi Barlang, ami a Szalajka völgy végében nyílik, és van egy különlegessége az ősemberbarlangnak, mégpedig az, hogy nagyon-nagyon régi, 44 ezer éves rétegeket tártak fel. A jobboldali képen ott épp egy ilyen, 2005-ben készült feltárásnak a szelvényét láthatjuk. Világviszonylatban nagyon ismert a barlang, ott éppen Németországból van, és az Oxfordi Egyetemről van egy kutató, akik a, az ásatás részesei voltak, és ők is ö, részt vettek ebbe az ásatásba, és pont az ásatással szemben Ringer Google Google a képen, a feje fölött látszik egy íves beásás a szelvényben, ami a középső képen látható feketével. A középső képen azt Vértes László készítette a barlangnak a teljes keresztelvénye, és az a fekete rész, az egy nagyon érdekes dolog volt, nem tudtak igazán magyarázatot adni, hogy mi volt, beásás nyomokat találtak. Gondoljuk el, hogy a... 3000 évvel ezelőtti időszakba valamiért beástak a barlangnak a régebbi rétegeibe, egészen leástak a 40 ezer éves rétegig, ott a szelvényből az derül ki, és tavaly volt egy régészeti feltárás a lovaspálya helyén, Farkas Csilla vezette az ásatást és talált egy olyan leletet, ami erre a száz évvel ezelőtt felvetődött kérdésre Hát nagy valószínűséggel megadta a választ. Ugye a baloldali képen látható egy barlangi medve körömcsont, amelyikbe egy bronz karika van belefűzve. Ez a barlangi medve körömcsont, ez hatalmas nagy, ez kétszer akkora, mint a barna medvének a körömcsontja. A bronz karika viszont azt jelzi, hogy a bronzkorba használták ezt a körömcsontot. A barlangi medvéről tudjuk, hogy 15 ezer évvel ezelőtt kihalt a bronzkarika viszont 3000 éves, tehát a kettő között van 12000 év hiány. Hát hogy találkozhatott a két anyag egymással? Ugye az érdekes ebbe, hogy a, a beásás, az a bronzkorba történt, legalábbis olyan darabok voltak a beásás helyen, amik erre utalnak, tehát a... Karomcsont adta meg a választ. Régebbi régészek gondolták, hogy esetleg fejtő gödör lehetett, gondoltak arra, hogy gödörlakást készítettek a barlangba. Hát mindegyik elmélet egy kicsit sántit. Ugyanakkor ez a lelet, ami most előkerült, ez igazolja azt, hogy igenis azért ástak be a barlangba, mert ott olyan csontokat találtak három évvel ezelőtt a bronzkori emberek, ennek kell, ők életben már nem találkozhattak. Biztos, hogy ha valaki a bronzkorban egy ilyen karomcsontot hordott a nyakába, akkor az, az valami státuszszimbólum lehetett, tehát az biztos, hogy neki az, az valami nagyon nagy előjogot biztosított. Szilvásvárad leletei között nagyon sok különlegesség került elő. Talán a legismertebb az a csont fuvola, ami egy fiatal barlangi medve, combcsontjából készült, három lyuk van rajta, és hát ugye fuvolaként keresztbe kellett fújni. A három lyuk az nem teljesen ad magyarázatot arra, hogy hogy használták, de a próbák, a kísérleti régészet bizonyította be, hogy hogy lehetett használni. Az egyik végét be kellett tömni valamilyen anyaggal, ugye méviasz, vagy fenyőgyanta, vagy valami ilyesmi által rendelkezésükre, ezzel be tudták tömni, és a többi lyukon pedig már akkor simán lehetett játszani. Van egy barátunk a középső képen, Alex Hors, aki ilyen őszenékkel, illetve ősi zeneszerszámoknak a megszólaltatásával foglalkozik, és... Tavaly Szélvásváradon volt egy ilyen ősember találkozónk, ott ő is tartott előadást és ezeket az ős zene szerszámokat szólaltatta meg, elsősorban a mifu volánkat. A mifu még azt illik tudni, hogy 1995-ig ez volt a világ legrégebbi hangszere, de 1995-ben találtak Szlovéniába egy furujját, azóta pedig Németországban is találtak egy furúját, amik régebbiek, mint a mi fuvolánk, azóta, hát a miénk már Csak, persze idézőjelbe téve a Csakot, jó nagy idézőjelbe, a világ legrégebbi fuvolája az, ami előkerült, de mindenképpen egy, egy használható zeneszerszám. Alex barátunk ezen a csontfúvolán, amit ő egy kicsit ugye a lyukakat megigazította természetesen és egy kicsit úgy alakította, hogy a kezéhez hozzáilleszkedjen, de teljesen az eredeti méretben, eredeti formában, bár nem barlangi medvebocs-comcsontból, hanem egy disznónak a comcsontjából készült el a másolat, de mindenben megfelelt formára, méretre az eredetinek, ezen a hangszeren szinte bármit le tud játszani, amikor a találkozóra eljött ott népdalokat és opera is játszott nekünk a csontfuvolán, tehát az ősemberek ugye nyugodtan tudtak rajta zenélni. A barlangból még előkerültek sípok, ékszerek, a világ legrégebbi csontból készült, kifúrt ékszerei kerültek elő, és egy nagyon érdekes kis borda csont, amiről nincs fényképem, de egy... A kutatók, amikor megállapították róla, hogy milyen bordáról van szó, egy farkasnak a bordája jött ki. A farkas borda viszont már vékonyabb volt, mint a vadon élő farkasnak a bordája, tehát ez a bordacsont 30 ezer évvel ezelőtt márt, már egy kicsit háziasított farkas volt, tehát valahogy már odaszoktatták a barlangba, neki már nem kellett a kajáért megküzdeni, ő kapott ennivalót az ősembertől, Ugye a farkas háziasításával kapcsolatban azért nyugodtan mondhatjuk, hogy nem, nem annyira az ember háziasította a farkas, szokták mondani, hogy a farkas az saját magát háziasította. Ugye idegen szóval autodomesztikációnak hívjuk ezt, amikor ők kezd el önként oda menni a barlanghoz. Nyilván a barlang elé kiszorták a sok fölösleges húsmaradékot, és a farkasok elkezdtek rájárni, ha eltakarították a barlang eléjét, ez jó volt természetesen az ősembernek is, meg a farkasnak is, és aztán egy idő után elkezdtek együtt vadászni menni, és ez a kis bordacsont, ez egyben azt is jelzi, hogy a, a, az ősember és a farkas között egy lelki kötődés is kialakult, mert amikor szegény farkas elpusztult, akkor az ősember kivette a bordáját, Bereselte és amulettként később minden vadászatára hordta magával, tehát ez is egy ilyen érdekesség. 30 ezer évvel ezért gondoljuk bele nagyon régen. És a jobboldali képen pedig azt látjuk, hogy idén egy nagyon nagy élményben volt részem, meghívtak Németországba Európa legnagyobb kőkori találkozójára, ahol egy hetet a kőkorban töltöttünk. Kőkori házakban laktunk, kőkori ruhákban volt a többség. Én nem készültem, eléggé nem vittem, de már jövőre van újabb meghívásunk, viszem a kőkori ruhámat, úgyhogy természetesen kőkori ruhákban leszünk egy hétig, és mindent igyekszünk kőkori körülmények között végezni egy héten keresztül. A németországi kísérlet során, ugye említettem, hogy öten voltunk magyarok, és mind az öten más, témába tartottunk előadást, én két témába tartottam előadást, az egyik bemutattam a bükkvidék őstörténetét. történetét. Hát a bükkvidék az világviszonylatban egy különleges hely, tehát lehetett róla beszélni. A másik témám pedig a szexuális szimbólumok a kőkor, idején, tehát ez egy 18 karikás műsor volt, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, nagyon tetszett mindenkinek, kevesen foglalkoznak ezzel, de rengeteg olyan nyom van a barlangokban, a barlangrajzok között, a feltárt régészeti leletek között, ami erre utal, erre mutat, ezt jelzi, hogy ez a része is megvolt az életnek, tehát nyilván nem hiányozhatott, különben nem lennénk itt, hogyha hiányzott volna ugye ez a, ez a része. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek! A Mindenki Akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.